بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه والتوتر زاد في مضيق تايوان بين مقاطعه فوجيان على البر الصيني وجزيره فيرموذا الجزيره الاكبر في منطقه تايوان تايوان اللي بتدعمها امريكا بتتكون من عشرات الجزر الصغيره والكبيره في بحر الصين الجنوبي والشرقي ودايما بيحصل احتكاكات عسكريه في المنطقه دي بين القوات الامريكيه والصينيه لان الصينيين بيعتبروا تايوان جزء لا يتجزا من الصين وبالتالي بيكون الامريكيين اللي موجودين هناك محتلين في نظر الصينيين وبالاسبوع صرح رئيس هيئه الاركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي خلال مروره بأندونيسيا إن الصين باتت أكثر خطورة وعدوانية، ووضح إن عدد اعتراضات القوات البحرية والجوية الصينية للقوات الأمريكية في المحيط الهادي زادت بصورة كبيرة جدا خلال الخمس سنين الأخيرة، طب فين بحر الصين الجنوبي ده؟ بحر الصين الجنوبي يقع غرب المحيط الهادي ومن الواضح إن المحيط الهادي مش هيفضل هادي كده على طول والامريكيين اللي بيشتكوا من عدوانية الصين دول مش مبطلين استفزاز للصين بصورة شبه يومية في مضيق تايوان خلال الاسبوع اللي فات مثلا عبرت مدمرة امريكية مضيق تايوان اللي مليان توتر بعد ما مرت بالقرب من جزر صينية بتؤكد الصين سيادتها عليها في عمق بحر الصين الجنوبي نروح لزيارة بلوسي ليه الصين بترفض بشدة زيارتها لتايوان بص يا سيدي زيارة بلوس المحتملة إلى تايوان لها دلالات رمزية على اعتراف أمريكا باستقلال تايوان وده أمر مستحيل الصين تقبله لأن الصراع مش على 32 ألف كيلومتر اللي بتشكل مساحة جزيرة فرموزة بس ولا على 36 ألف كيلومتر اللي بتمثل جزر منطقة تايوان لا أبدا لكن الصراع الحقيقي على الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية والمنطقة الاقتصادية الخاصة اللي مساحتها أكبر من 82 ألف كيلومتر واللي مسيطرة عليها تايوان حاليا باختصار استقلال تايوان عن الصين معناه ان المياه بينها وبين الصين هتصبح مياه دولية وده بيترتب عليه حاجات كتير مثلا ان ممرات بحر الصين الجنوبي اللي بيمر منها 5 تريليون دولار من التجارة العالمية كل سنة وبتمثل اكتر من 60% من التجارة الدولية بحريا و40% من شحنات النفط عالميا و65% من تجارة الصين الخارجية هتبقى تحت رحمة البنتاجون او وزارة الدفاع الامريكية فتوقفها بقى هتشغلها زي ما هي عايزة تعمل فيها لان لمياه دولية والصين شافت اللي حصل مع روسيا من عقوبات كبيرة فده يعتبر خطر استراتيجي وارد جدا عشان كده زادت حدة التهديدات الصينية في الفترة الاخيرة وزاد الصراع في ممرات بحر الصين الجنوبي بعد ازمة اوكرانيا الموضوع مش سياسي فقط يعني اكيد امريكا مش هتتورط في ازمة ممكن تصل لحرب مع الصين عشان هدف سياسي بسيط هو استقلال تايوان الموضوع يا عزيزي في جانب اقتصادي كبير جدا لك انت تخيل مثلا ان ثروات بحر الصين الجنوبي فيها ما يقارب 11 مليار برميل من النفط واكثر من 5 تريليون متر مكعب من الغاز وامريكا والغرب هيكونوا شركاء في التورته دي لو بقت تايوان مستقله عن الصين واصبحت المياه ما بينهم مياه دوليه امريكا مش بتتحجج بتايوان فقط دي كمان اتحججت بحقوق الدول المطله على بحر الصين الجنوبي زي اندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان وقالت للصين عايز تاخد ده كله لوحدك ده اللي هي كل واحد يزور طبعا لو امريكا كانت مهتمة بالموضوع ده بنسبة 10% قبل كده فبعد حرب اوكرانيا اللي عرفتها اهمية الموارد الطبيعية في الصراع مع روسيا والصين امريكا بقت مهتمة بنسبة 100% لكن الصين مش بتبص الجانب الاقتصادي فقط لان استقلال تايوان تهديد مباشر لمبدأ الصين واحدة من منظور الامن القومي الصيني ومستحيل الصين تقبل مبدا استقلال جزيره تايوان لانها شايفه ان استقلال تايوان ممكن يشكل سبقه خطيره لتفكك الصين. طب ايه حكايه جزيره تايوان دي وهل فعلا الصين ليها حق فيها؟ اشهر الروايات بتقول ان الصينيين بداوا استيطان جزيره فيرموزا اللي هي اكبر جزيره في تايوان في القرن ال17 خلال فتره الاستعمار الهولندي للجزيره وتفاعلوا مع السكان الاصليين. بعدها الجزيره انتقلت للحكم الصيني اللي استمر عقود وحصل معاه موجات من الاستيطان الصيني لحد سنه 1895 لما احتلت اليابان الجزيره بعد هزيمه اليابان في الحرب العالميه الثانيه عام 45 انتقلت تايوان الى حكم الحزب القومي الصيني او الكومينتانغ بالنيابه عن دول الحلفاء لكن سنه 49 حصلت حرب اهليه صينيه وتهزن الكومينتانغ على يد الحزب الشيوع الصيني ولجأ قادة الكوميتانغ دول إلى جزيرة تايوان وأنشأوا حكم ذاتي عليها، وحكموا تايوان على مدى أربع عقود بدعم كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، حزب الكوميتانغ كان بيتبنى مبدأ الصين الواحدة ورفض تاريخيا مبدأ استقلال تايوان بعيد عن الصين، لأنه كان بيتعامل مع الصين كحق أصيل ليه زي ما الصين بتتعامل مع تايوان إنها حق أصيل ليها، في التسعينات حصل تحول كبير في تايوان وانتقلت إلى نظام ديمقراطي وظهر حزب اسمه الحزب الديمقراطي التقدمي، والحزب ده بيؤمن باستقلال تايوان وبهويه تايوانيه ثقافيه مستقله عن الصين تماما وصل الحزب الديمقراطي التقدمي الى الحكم في تايوان عام 2016 حتى اليوم وتدهورت العلاقات الصينيه التايوانيه من ساعتها زياره نانسي بيلوسي المرتقبه مش اول مشكله تحصل بين امريكا والصين بسبب تايوان فعام 2018 في ظل سيطره الحزب الديمقراطي التقدمي على تايوان مرر الكونجرس الامريكي قرار بيسمح للمسؤولين الامريكيين بزياره تايوان، وكمان يسمح للمسؤولين التايوانيين بزياره الولايات المتحده، دي علاقات دوليه بقى، وكمان تعزيز العلاقات الاقتصاديه والثقافيه بين الولايات المتحده وتايوان، وده اعتبرته الصين طبعا انتهاك خطير لقانون امريكي اخر اعترفت فيه الولايات المتحده بمبدا الصين الواحده. واللي بتمثلها جمهورية الصين الشعبية فامريكا بتلعب على الحبلين لكن الواضح ان الصين ما بتلعبش لانها سنت قانون بيؤكد تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان وان الصين لن تتردد في استخدام الوسائل غير السلميه يعني العسكريه لو اعلنت تايوان استقلالها ورغم ان العلاقات الاقتصاديه بين الصين وتايوان كبيره جدا لدرجه ان صادرات تايوان الى الصين اكتر 142 من 42% من مجموع صادراتها عام 2021 لكن ده ما غيرش من اولويه الامن القومي الصيني لان الصين بتنصب الصواريخ والقواعد في اتجاه تايوان وبتهدد بالتدخل العسكري لو اعلنت تايوان استقلالها في الختام الصراع في مضيق تايوان هو لعبة دبلوماسية خطيرة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين بتشتغل واشنطن فيها على ابقاء الصين في حالة ترقب مستمرة وخوف من اعلان تايوان استقلالها وساعتها هيبقى قدام الصين خيارين ما لهمش ثالث الاول الحل العسكري والتاني الرضوخ وقبول الامر الواقع وهو أمر مذل سياسيا للصين الخيار الأول مش هيؤدي فقط إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي ما قويه الى الان لكن كمان هيحرم الصين من جميع المميزات اللي حصلت عليها من تواجدها في النظام الاقتصادي العالمي اما الخيار الثاني هيكون كارثي على مستقبل الصين وممكن مش بس يؤدي الى سقوط الحزب الشيوع الصيني بل ممكن يوصل الامر الى اضطراب النظام السياسي باكمله في الصين وفي كل الاحوال فالسيناريو الحالي تطور الاحداث ماشي ناحيه استقلال تايوان وده طبعا هيضطر الصين انها تغير استراتيجيتها بالكامل اللي كانت بتعتمد فيها على المنافسه السلميه مع الولايات المتحده أمريكية. عشان كده الصين بدات تستخدم لهجه قويه وحاسمه وبتحاول بكين اطاله امد الصراع في تايوان الى اطول فتره ممكنه على امل ان المشكله تتحل من نفسها نتيجه تراجع موقف الولايات المتحده الامريكيه على الساحه الدوليه يعني امريكا تبقى ضعيفه فما تدعمش تايوان فتايوان تنضم للصين لكن مع تطور الاحداث في مرحله ما ممكن الصين تضطر انها تتخذ اجراء حاسم او انها تقبل بالهزيمه عشان كده احتمال الحسم العسكري للصراع في تايوان بيقرب كل يوم، ومين عارف ممكن قريب نصحى على عمل عسكري جديد في العالم في ظل الصراع من اجل نظام عالمي جديد او محاوله لاعاده التعدديه القطبيه بدلا من الهيمنه الامريكيه. متوقع في نهايه الشهر ده يتم اتصال هاتفي ما بين الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الصيني في محاوله لانهاء ازمه زياره نانسي بيلوسي لتايوان. ايه اللي هيتم في المكالمه دي وهل هتنجح فعلا في خفض التوتر الحاصل حاليا؟ الله أعلم هنشوف الكلام ده وهنترقب الأحداث وهنا انتهت تحقيقنا ونرقاكم في تحقيق جديد الإسبوع القادم إن شاء الله مع المحقق السياسي الأربعاء الثامنه مساء بتوقيت القاهرة كونوا في الموعد في أمان الله